To prostě ne, nevím, tenhle Dakar už ani nevím, koliká ta je to pneumatika. Nicméně, když jsem duel na tankovačku na 135. kilometru, tak jsem se rozhodl, že jí tam nechám, protože mě čekalo 220 kiláků zhruba jenom v písku a, a kdybych dal tu rezervu na zadek, úzkou, tak jsem si říkal, že to bude daleko horší než ta prázdná široká. Tak to znamená, je. že si jel druhou část rychlostní zkoušky na Proražené pneumatice? Jo, přesně tak. No, na jedný zadní proražen pneumatice. Byl jsem do cíle, tam jsem to pak přehodil, protože po silnici už to nejelo prostě. Tak, takže jsem přijel teďkom zase takhle vytuněnou čtyřkolkou. Abychom to správně popsali, vzadu jedna široká a jedna úzká přední pneumatika. Zvláštní pohled na tvou čtyřkolku. Kolik ti to ubralo míst a času? No, to neumím do? No, protože. Jak rychle bych dokázal, kdybych měl obě zdravé pneumatiky, těžko říct, jo. je to prostě. Ale myslím si, že by to bylo určitě rychlejší, než jet s prázdnou. Jo.